כולנו נחתכנו אי פעם בעבר במקום כלשהו בגופנו. מיד החלק הזה בגופנו נעשה קצת אדום, אה, קצת נפוח, ואולי לפעמים גם קצת חם. כולנו מכירים את הסימפטומים האלה, נתקלנו בהם. אבל מה קורה שם? בדרך כלל התסמינים האלה שאנחנו חווים ידועים בשם התגובה הדלקתית, או שאנחנו אומרים שיש כאן דלקת. וזה היה ידוע לאנושות מאז ומעולם. מאז שבני אדם נחתכו או נפצעו. אבל עם מה that between Adam, we talk, we fight. But in the review, we showed that we know more interpretations, and we can examine the assumptions. Maybe this is a new idea, and it's possible to say that there is a min of the effects of the leakage. There is a quantum of the היות ובאמת התגובה הדלקטית היא בעיקרה שדה הקו של מערכת החיסון שלנו. האור הוא קו ההגנה הראשון שלנו, יחד עם הנוזל שמחוץ לאור, או הממברנות העריריות, אבל התגובה הדלקטית היא עוד יותר מזה, היא עוד מעבר לזה. כשאנחנו נדגרים במסמר, או נדבקים בנגיף, או בחיידק, שמצליחים לחדור מעבר לאור, או לתוך העריריות, המקיפות את ממברנות התאים, זהו שדה הקרב. זהו שדה הקרב, ובמיוחד שדה הקרב הראשוני, שבו הגוף שלנו נלחם. אז בואו נסדר לנו קרב אה, אימונולוגי, חיסוני, ונוכל לראות איך מתקדמת התגובה החיסונית. כדאי שנעביר היטב, תורת החיסון היא עדיין שדה מחקר ולו ולא הכל בידוע ומובן. מדענים עדיין מגלים שלבים נוספים של המנגינונים הכל כך מסובכים, בשדה המחקר הזה, וקרוב לוודאי שהמשיכו לחקור אותו עוד זמן רב גם בעתיד. לכן בסרטון הזה ניתן רק מבט מאוד כללי, כדי שלפחות תדעו מי הם הכוחות הפועלים ובאיזה אופן נגרמים האדמומיות, הנפיחות, הרגשת החום והכאב. טוב, אז נסרטט כמה תאי אור. הכל כאן זה ציור מאוד פשוט, שמטרתו רק לתת מושג על מה שבעצם קורה. ובכן נעשה כעין חתך רוחב. נניח שלם הם כמה תאי אור, וכאן נציין את של לגוף העולם החיצוני לנו, בין תאי האור נסרטט גם תאים אחרים, עכשיו נדבר על תפקידם, אבל לא ניכנס לפרטי פרטים. בואו נקרא לתא הזה כאן תא מסט, או בעברית תא פיתום. נסרטט עוד כמה תאי פיתום, אולי זה כאן יהיה תא פיתום. ובואו נזכר בסרטון על פעולת הפגוציטים. נזכור שאחד מהפגוציטים היה תא דנדריטי, ומיקומו היה קרוב לאור, נכון? הם נוטים להתרכז ליד אזורים שיכולים לבוא במגע עם משהו מחוץ לגוף. אז נסרטט כמה תאי דנדריטים, הם אלה שמצטיינים בפעולת השפעול של תאי תאי עזר. הם נקראו תאי דנדריטים, דנדריטים זה שלוחות בלועזית, למרות שאין להם שום קשר עם תאי עצב, שאולי נראים דומה. אז הם נראים כאילו יש להם שלוחות, וזו סיבה לשם הזה, למרות שהם באמת פגוציטים, הם לא קשורים עצב אז הם נוטים למצא בין הרקמות החיצוניות, והם בולעים חלקיקים, ומצטיינים ביכולתם אה, להציג את האנטיגנים מעלול לתאי תאי עזר. זה משפעל את תאי תאי עזר, ומזעיק את הצבע האדום, ההזקה של הגוף, וכך פועל אור בריא ושמח. אז כאן זה מחוץ לגוף, וכאן נמצא הנוזל הבין תאי. שהנוזל הבין תאי זה השם שמיוחס לנוזל המקיף את התאים, והם תבולים בו באמבטיה. תאי הגוף אינן קשורים ישירות למערכת, למערכת הובלת הדם. החמצן עובר באנימים של הדם, מהנימים של הדם, אל הנוזל הבין תאי ומחלחל לתוך התאים. הכל קשור לכן באנימים. הנימים הם בעלי תפקיד מאוד חשוב במחזור הדם. טוב, אז נסרטט אותם. במקום לצייר נימים, נצייר התאים של המערכת הזאת. נניח אלה כאן למטה הם תאי האנדוטל של האנימים שלנו. אלה הם מצד אחד שבונים את דפנות הנימים, וכאן מהצד השני, כמובן זה, אנחנו עושים חתך רוחב שלהם בציור, אוקיי? אז נדמיין שזו היא כזאת, היא כמו סנדוויץ' שלה, זהו פשוט חתך רוחב. אז אלה הם תאי הה, של הנימים, וכמובן כאן זורם לנו בפנים הדם, בתוך הנימים. אז יהיו כאן תאי דם אדומים. אוקיי, okay. הנה הם. הם, זורמים לכיוון הזה. מהצד הזה הם נושאים חמצן, אם נניח שזה אורק. ואז הם עוברים לברידים, ותאי הדם האדומים מוסרים את החמצן. וכמובן מסתובבים בכלי הדם גם תאים לבנים. אם כי במספר קטן בהרבה מאשר תאים אדומים, אבל נראה שהם גם כן במחזור הדם, והם נעים עם הזרם שנדחף על ידי הלב. בתנאים ובמצבים רגילים יש חלופה מתמדת של גזים בין מחזור הדם ובין הנוזל הבינתאי, וקיימת גם נדידה מסוימת של תאים וחלבונים. אבל מה שנדגים עכשיו זה מה שקורה כאשר יש חדירה של פולש. מניח שמישהו לוקח מסמר ותובל אותו בזבל פרות ואז דוקר אתכם עם המסמר הזה. חלילה. אז בואו נראה מה יקרה. מישהו דקר אתכם במסמר מזוהם בזבל פרות. אוקיי? לא נעים, אבל נניח. אז על, על המסמר יש כל מיני חומרים מלוכלכים שמכילים המון פתוגנים וחיידקים שונים שנמצאים בזבל פרות הזה. לא בחרנו את זבל הפרות סתם, אלא מפני שהוא כמקור מצוין לחידקים. ברגע שהוא חודר את קו ההגנה הראשון, כשהוא את האור, מיד קורים שני דברים. אחד, המוני חיידקים מתחילים מיד לצוף בנוזל הבין-טעי. הטעים שבאים במגע איתם, שחלקם אולי יחוררו מהפציעה, או שאולי מתו בללה, או טעי אור שנפגעו, טעי אור האלה מתחילים מיד לשחרר כימיקלים, כל אלה שמסוגלים עדיין אה, לעשות זאת. הם מתחילים לשחרר כימיקלים, שהם שליחים דרך... אה, בתחילה, דרך הנוזל הבינתאי המקומי, והם אומרים, משהו קורה כאן, משהו קרה לי. אוקיי? Okay? הם נקראים כימוקינים חימוקינים זו מילה מתארת משהו מאוד כללי. מולקולות קטנטנות או חלבונים שתאים משחררים במעין מנגנון של נתינת סימן. כימו, זה כמו כימי. קיני מהמילה קינזיס, תנועה. הם שליחים, הם נאים. ובכן, הכימוקינים משתחררים, התהליך הזה הוא מאוד uh, מסובך, אנחנו מדברים כאן על רמה מאוד גבוהה, וישנם מינים רבים מאוד של כימוקינים. כמוכן, נמצאים כאן תאי הפיתום שהם יכולים להשתפעל אפילו רק מהמגע הישיר עם המסמר. אבל גם מהכימוקינים שמשתחררים מהתאים האלה כאן למעלה, או ממולקולות שמשחררים החיידקים עצמם. כי גם החיידקים משחררים חומרים שונים בזמן שהם, uh, בזמן שהם חודרים לגוף שלנו. לכן, החומרים השונים האלה, לכולם יש את היכולת לשפעל את תאי הפיתום. ואז תאי הפיתום משחררים היסטמין. אוקיי? נהיה לנו פה כבר מנגנון די מסובך. אז כפי שאתם רואים, אנחנו עוסקים כאן ברמת הסבר גבוהה מאוד. אבל נראה שאתם תופסים מה קורה כאן, נכון? המילה היסטמין נראית לכם מוכרת. אולי בגלל שפעם קיבלתם אנטי-היסטמין, אולי במהלך החודשים האחרונים... במיוחד במשך חודשי החורף. היסטמין הוא אחד מהשחקנים העיקריים בתגובה הדלקטית. כשמצוננים עם, עם נזלת וחום וכו', כל התופעת, התופעות האלו הן תוצרים של תגובה הדלקטית. אז האנטי-יסטמין יכול לדכה את התגובה הדלקטית, ויחד איתה כמה מהתופעות האלה נעלמות. אבל נשאלת השאלה, האם זה באמת תמיד משהו באמת טוב. בסרטון הזה אנחנו מדברים על קו ההגנה הראשוני. זה הקו הראשוני של מערכת החיסון שלנו. ובכן, אחד הדברים שעושה היסטמין, הוא מגיע לתאי האנדוטל, שמרפדים את הנימים, כן? ואז הוא גורם להם להתרווח, כלומר להגדיל את הרווח הבינתאי, כך שהנימים גדלים. זה נקרא וזודיליטציה, התרחבות הנימים. אז בואו נניח ש... כל הטעים האלה, נצייר את זה כאן, נעשה, להזיז אותם ככה בסרטוט, נניח שכל הטעים האלה שופעלו על ידי היסטמין, אוקיי? Okay? היסטמין חדר פנימה, ועכשיו הטעים האלה מתרחקים אחד מהשני. מתרחקים, וכך הנימים מתרחבים. Okay, נצייר את זה כאן, הנה. זה גורם לתופעת ההתנפחות, כי לפתע האנימים מורחבים ויש יותר נוזל, ולמטה משם, בהמשך האנימים, הם נעשים שוב יותר קטנים, וזה מאפשר לנוזל להתרכז כאן מסביב. זוהי תופעת הרחבת כלי הדם, ואז זו דיליטציה, okay, שפירושה שהאנימים התרחבו, הם נעשו יותר גדולים. ונוזל ממלא את הרווח שנוצר. ולא רק נוזל מצטבר כאן, אלא שיותר ויותר תאי דם אדומים נאספים ויחד עם הנוזל באים גם תאי דם לבנים. דבנות הנימים נעשות יותר חדירות, ולפתד דברים שלא יכלו לחדור דרכן קודם יכולים עכשיו לחדור ביותר קלות. אחד הדברים שעכשיו יכולים לחדור בקלות, ושוב נזכור כי כל היתר שדיברנו עליהם עדיין פעילים, ישנו היסטמין שנשפח תאי האנדוטל, ואולי בחלקו מגיע לנסיוב, ישנם הכימוקינים שמשוחררים במקום שניזוק, ישנם החומרים שצוירו בירוק, שהם מולקולות ששוחררו על ידי הפתוגנים, ישנם הכימוקינים שצוירו בכחול, כולם השתחררו ענה. ואז התאים המגיבים הראשונים, הפגוציטים, ובמיוחד הנואיטרופילים, אלה הם הפגוציטים הכי נפוצים, הם תת של תאי דם לבנים, והם נמשכים אל הכימיקלים האלה. הם נעים של הריכוז הכי גבוה של הכימיקלים האלה. בינתיים הרווח בין תאי הנימים הולך וגדל, והם יכולים לחדור פנימה. ואז מה הם עושים? נניח שהתא הזה הוא נויטרופיל. הוא מתחיל כאילו להתגלגל לצד הדופן, כאן, זו תנועה אורח הצדדים. הנויטרופילים מתקדמים לאורך דופן הנימים בצד הזה, והם כאילו... הם נצמדים על הדופן. הם נדבקים לדופן, ולבסוף הם נדחקים דרך הרווחים של דפנות הנימים. זוהי היציאה מן או או מקלי אדם. לפעמים מתייחסים אליה כמו על אל הגירה. כל המילים החגיגיות האלה בעצם אמרות שהתאים נדחקים דרך הדופן. טוב, אז אלה מהנויטרופילים, ואז כמובן, בגלל היציאה מהנימים, הנאויטרופילים יתכנסו כאן בדיוק במקום שבו הם נחוצים. אז... הנו יתropicalים יווקan ומי hacen מה שהם תמיד אוסים ומי יבלאו בפְּעַגְוַתִּתּוֹזִיס החלק מהחיידקים ויתחילו להחסלו להסלק אותם ולהיחד ינ כמה תאים פעומים. וזה באמת מה שאנחנו רוצים שייקרו. לכן קראו לזה סדיק רע. באותו הזמן תהיי דנדריות שגמימ פְּעַגְוַתִּים יבלאו תנוקפים ויתציעו חלקי קמה על דופן שלהם. אז לORKנו יתropicalים בין אזור הדלקת כי זה אזור של גודש. וריחול אנחנו יודעים שמקיים מנה יחדי הם גם הם יעברו את אותו התהליך של היציאה מן הנימים. הם יתגלגלו לאורח דופן הנימים, ואז הרחבת אנימים תאפשר להם לחדור דרכם, הם ישופעלו, והם יכולים עכשיו לבצע את התפקיד הספציפי של מערכת החיסון. מה שרצינו להדגים פה, ולכן דחינו את הסרטון הזה על תוגבה דלקטית, כדי להראות שזו אינה סתם תגובה פשוטה, זהו סדק רב שבו כל השחקנים לוקחים חלק. אפילו קו ההגנה הראשוני של האור, ואז כל השחקנים הצטרפים, גם התגובה הבלתי ספציפית, כי התגובה הדלקטית בדרך כלל נחשבת לתגובה שאינה ספציפית, כי היא קוראת בכל מקרה, ולכן ישנם מתאים הבלתי ספציפיים כמו הנויטרופילים, אבל ישנם גם מתאים ספציפיים כמו תאי B ותאי T, ובנוסף ישנה גם תגובה בלתי ספציפית של מארחת המשלים, לא נכנס לפרטים עכשיו, אבל ישנם חלבונים שצפים בפלזמה של אדם, שבאופן רגיל הם במצב לא פעיל, אבל במצבי דלקת החלבונים האלה נעשים משופלים, ולפעמים, אבל זה לא ב-100% מובן עדיין, הם נעשים פעילים, והם נגזרים, החלק המקוצר של החלבונים האלה, בדרך לא ספציפית, הם טובים מאוד ביכולתם לעזור, להרוג לפחות חלק ממה שחודר פנימה. אה, אולי אלו חיידקים, כמו בסיפור הזה שלנו כאן. אז הנה, כאן נוסיף גם את מערכת המשלים. שורה של חלבונים, שתמיד נמצאים בסביבה, וגם הם חלק מהשורה הראשונה של מאבק חיסוני לא ספציפי כנגד פתוגן פולש. אז נקווה שהסרטון הזה נותן לכם מושג טוב על התגובה הדלקתית. עכשיו תדמיינו את כל הנוזלים האלה באים הנה, וכל אדם נאסף כאן, כל הנוזלים שנאספים, לא רק תאים שיוצאים עננימים אל הנוזל הבינתאי, אלא למעשה חודר הרבה נוזל, והנוזל הזה נקרא אקסודת או תפלית דלקתי. לכן האזור כולו מתנפח ומתרומם, ובגלל זה אנחנו רואים ברמת המקרו את כל התסמינים שתיארנו בהתחלה, נכון? טוב, לפחות נקווה שזה יהיה